غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين يسألك الناس عن الساعة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 لا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيلا ربنا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 على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا